والوليدات ديالهم، وكما كنرحب بلجنة التحكيم، جميعهم هذا اللي ممكن يتقال، وكتع يعتبر, يعتبر تنظيم مسابقة تجويد وترتيل القرآن الكريم من طرف جمعية النصر للتنمية والثقافة دورة 22، وهذه هات السنة هذه كاينة بمشاركة مع المجلس الإقليمي. وجماعة العرائش والهيئة الإقليمية للصناعة التقليديين وجمعية التاج الذهبي للحلاقة والتجميل وتعاونية بحارة العرائش وجمعية سوفيق وتعاونية أتلانتيكس العرائش وجمعية أبناء العرائش بالمهجر من المبادرات التي تستحق كل اهتمام والتشجيع كما تنطوي على فكرة عليه فكرة من أداء وغايات علمية وثقافية إلى جانب إبراز ما يتوفر عليه الإقليم من طاقات في التجويد والترتيب فمن فضل الله ونعمه على أمتنا الإسلامية إقبال كثير من الشباب, الشباب والشباب والأطفال ذكورا وإناثا على كتاب الله ورجوعهم إليه والنهل منه حفظاً وفهماً وترتيباً كما آه نطلب من الله سبحانه وتعالى حفظ جلالة الملك وأن يبارك في ولي عهده الأمير المحبوب مولاي الحسن وسائر أسرته وشعبه الوفي إنه سميع